جميعنا نعرف في عصرنا هذا المشترين اصبحوا اكثر ذكاء مما هو كان في السابق وتوقعاتهم من التجار هي توقعات كبيره ومع ظهور مجال التجاره الالكترونيه التوقعات زادت اكثر واكثر مجال التجاره الالكترونيه غير بشكل كامل عالم المبيعات العالم إذا المشتري في السابق كان صبورا بخصوص الرد على رسائله او اوقات الشحن فالوضع اليوم مختلف تماما نحن نعيش في عصر التطور والسرعة المشترين اليوم لا يوجد لديهم الصبر ولا يتحملوا اي تجربة سيئة تحصل معهم اما من ناحية خدمة الزبائن او من ناحية التأخر في وصول المنتج اليهم ومهمتنا كتجار هي جعل المشترين ان يشتري منا وليس من منافسينا لقد اجريت عدة ابحاث بخصوص تصرفات المشترين في الانترنت والنتائج تبين ان تقريبا سبعين بالمئة من المشترين في الانترنت يشتروا مرة واحدة في الشهر على الاقل وثلاثين بالمئة الاخرين يشترون مرة واحدة في الاسبوع على الاقل فماذا بالفعل يتوقع المشتري منا التجار وما الذي يؤثر عليه أكثر شيء للشراء منا وليس من منافسينا لقد اطلعت على عدد كبير من الأبحاث والدراسات بخصوص تصرفات المستهلك في الانترنت ولاحظت ثلاث عوامل تتكرر دائما بجميع هذه الأبحاث في السابق المشتري كان يعير انتباهه اكثر لمبلغ المنتج ولكن مع الوقت ومع التطورات التي تحصل حولنا المشترين بدأت تهتم بعوامل اخرى. هذه هي العوامل التي رأيت انها تتكرر دائما. العامل الاول هو الشحن المجاني. المشترين لا يحبون دفع مبلغ اضافي وخصوصا عندما يتعلق بالشحن. لذلك مفضل تعريف بند الشحن المجاني واضافه مبلغ الشحن مع مبلغ المنتج. العامل الثاني شحن الرزم مع رقم تتبع المشترين يريدون مراقبة ومعرفة اين منتجهم لذلك مهم جدا ان تكتبوا في الوصف ان المنتج سيشحن مع رقم تتبع وان توضحوا ذلك للمشتري العامل الثالث سياسة ارجاع واضحة ومطابقة لقوانين ايباي او اي موقع تجارة الكترونية تعملون به مهم جدا ان تكون سياسة ارجاع واضحة هذا سيُعطي للمشتري الثقة والأمان الشراء منك وأخيراً دائماً تذكر هذه الجملة لكي تنجح في مجالك من المهم أن تعرف ماذا سيستفيد المشتري من منتجك وليس كم ستربح منه هذه هي نتائج استطلاع لشركة إيبي سيرفيس عملته على 4500 شخص يشتري بشكل ثابت على الإنترنت انتبهوا للنتائج وما هي توقعاتهم من التجار ومواقع البيع العالمية للتلخيص نستنتج من المعطيات عدة أشياء أولا أنه يجب علينا خلق تجربة تسوق مميزة عند المشتريين لنتغلب على منافسينا ثانيا مبلغ المنتج هو ليس العامل الحاسم والمهم في البيع وثالثا ابرزوا سياسة عملكم على الموقع في صفحات مبيعاتكم جربوا هذه العوامل خلال عملكم في مجال التجارة الإلكترونية وأنا متأكد ستلاحظوا تغييرات إيجابية بمبيعاتكم واخيرا لا تنسى الاشتراك بقناة الاكاديمية لمتابعة اخر الاخبار في مجال التجارة الإلكترونية ولا تنسى الضغط لايك اذا احببت الفيديو ساراكم في فيديو اخر